Veste uria pentru Simona Halep, surpriza turneului e cel mai mare cadou pentru liderul mondial. Simona Halep a primit o veste uria. Cea mai periculoasă adversară a ei, Caroline Wozniacki, a fost eliminată de la Miami, iar Simona rămâne lider mondial cel puțin până la turneul de la Roland Garros. Daneza a fost eliminat la finalul unui match incredibil de Monica Puig, campioană olimpică, cu locului 82-ta. Scorul final a fost 0 6, 6 4, 6 4 în favoarea jucătoarei din Puerto Rico, după o liniere 58 de minute. Bozniak-Khina când subliniere tigat primul set cu 6 la 0, în doar 27 de minute. Taneza Sapere cu subliniere IT pur, subliniere I simplu, subliniere ea a pierdut partida din turul secund, scrie www.fanaticro.com. Pentru Bosniak, eliminarea este o adevărat problemă. În condițiile în care avea de aprat numai puțin de 650 de puncte, după ce anul trecut a ajuns în finala de la Miami unde a fost învins de Johanna. În acest moment, diferența dintre Halep, subliniere Ivoșnic, și în ierarhia mondială, este de aproape 1350 de puncte, dar România se află în competiție. A sublinierea, dar. Simona Halep va sta confortabil în fotoliul de lider mondial până la Roland Garros, acolo unde are de aprat numai puțin de 1300 de puncte, fiind anul trecut eliminat în ultimul act de Jelena Oztapenko. O alt juctoare favorită. Rusoia Casat China, locul 11 a sub linie de serie numărul 19, finalista de la Indian Wells, a fost învins cu 3 la 6, 6 la 2, 6 la 2 de americanca Sofia Kenin, locul 94 a venit din California, după un meci de opor sub linie I-48 de minute. Astfel, jucătoarele care subliniere i-au disputat titlul la Indian Wells, casat china sublinierei, subliniere, subliniere pictoarea Naomi Osaka, au ieșit subliniere Iti la mea -mi min sublinierea a doua. <fie> I jucătoarea franceză Cristina Maldenovic, locul 19 fta subliniere I cap de serie numărul 15, a pierdut un turul al doilea. 6 la 3, 4 la 6, 2 la 6, în faca croatei pe tramartici, locul 40 ivta după 2 ore sub liniere 11 minute de joc. <truzări> Jucătoarea american Coco Van de Wege. Locul 16 vta subliniere i cap de serie numărul 16, Letona Kontaveit, locul 28 vta subliniere i cap de serie numărul 28, Rusoa Elena Vesnina, locul 43 vta subliniere i cap de serie numărul 24, subliniere ichinezua Casuais Locul 30 ta sublinierei cap de serie numărul 31, au pereșit subliniere ele mi-am open după primul meci jucat, în turul al doilea. Simona Halep va evolua, suntte, după ora 1900. Cu poloneza Agnieszka Radwanska, locul 32, ta subliniere i Cup de serie numărul 30, în man subliniere a treia a competiției.